اهلا بكم على قناه عراب الجن هنا هنسمع مع بعض قصه الساحر وعروسه الجحيم اللي هنبداها النهارده بدون مزيكا ولا مؤثرات فقط على قناه عراب الجن مستر كايرو وليد جمال انا عملتها له مفاجاه والمفاجاه هتسمعوها حالا يلا بينا نسمع عروس الجحيم في يوم كنا راجعين من الجامعه انا ومحمد وسامعين من على السلم صوت جاي من شقة خالد واضح كده ان فيه ناس غريبة عنده بصلي محمد من غير ما يتكلم وهو مبرق عينيه بمعنى واو يعني حفلة جديدة خصوصا ان اصحاب الاصوات كان واضح انهم من الارياف فانا قلت له يا محمد بقولك ايه إحنا مش هندخل عند خالد لسببين اولا انت كل ما بتبرق كده بتحصل لنا مصيبة وثانيا الامتحانات قربت اخي واحنا مش فاكرين احنا في سنة كام اصلا ضحك محمد وقال بلقم آه، افهم من كده يعني انك عايز تضيع المغامرة بقى بيني وبينكم الواد محمد عامل زي العراب كده بيعرف يجيبني ازاي فقلت يلا بينا يا وش الفقر لما نشوف المرة دي هنرشق في ايه وقد كان دخلنا على خالد وضيوفه اللي عرفهم بمصطلح الجماعة من طنطا واحنا كالعادة المساعدين بتوعه كانوا اتنين رجالة وواحدة ست واضح جدا ان الست مرات واحد منهم لان عمرهم كان قريب من بعض تقريبا يعني في نص الاربعينات والشخص التاني ممكن يكون ابنهم كان في منتصف العشرينات حس خالد ان الناس متحمسين للكلام لان واضح ان الحوار كبير فشاور خالد للست وقال كملي يا ست عواطف واضح ان عواطف ما كانتش حكت كتير من القصة لانها بدأت من وهي طفلة وقالت كان عمري وقتها يا شيخ تمن سنين انا كنت جنب السيد البدوي كده وكان يوم مولد النبي والعرايس الحلاوه والفرس مالين السوق عجبتني عروسه لابسه فستان من الورق الابيض كان لونها ابيض بزياده عن باقي انواع العرايس اللي كان لونهم سكري فقلت لابويا انا مش هاخد غير العروسه دي يابا لاني كنت بنته الوحيده ما كانش بيرفض لي طلب ابدا وبرغم ان العروسه دي كان سعرها تقريبا ضعف سعر باقي العرايس الا ان ابويا جابها لي بدون تفكير كانت هي الوحيده اللي مميزه كنت ماسكه ايد ابويا بايد والعروسه بايد وانا ماشيه في المولد وحاسه اني ملكت الدنيا باللي عليه وفجاه بيظهر واحد من العدم شعره طويل ومنكوش ولون جلده مش باين من كتر الطين اللي عليه ووشه رفيع شبه الخفاش وانه مبرقه ودقنه طويله لحد نص بطنه لونها اسود وفيها زباله لابس جلابيه مقطعه ريحة النتانة اللي طالعة منه يعني مش عايزة تروح من مناخيري لحد دلوقتي. خطف العروسة من ايدي وهو بيقول شيطان شيطان احرقوا الشيطان. جرى ابويا عليه ومسكوا من ايديه وحاول يخلص العروسة منه، بس الراجل برغم جسمه الهزيل الا انه كان قوي جدا. اتلموا الناس اللي في المولد وفضلوا يقولوا حرامي حرامي، وانت عارف يا شيخ الناس في الوقت ده تحب تخدم يعني. اتلموا على الراجل ونزلوا فيه ضرب هنا ساب العروسة وفضل أبويا يهدي الناس ويقول ده مش حرام يا رجالة ده رجل على الله وفعلا وبالعافية أبويا خلصوا من إيد الناس روحنا البيت وبرغم فرحتي اللي كانت لا توصف لكن مشهد الرجل المجذوب مش عايز يروح من فكري وكان فيه سؤال في بالي من ساعته لحد دلوقتي ما بهوش أي إجابة اشمعنى أنا كان فيه في المولد والسوق يمكن ألفين عيل وعيلة ومعاهم عرايس من كل نوع اشمعنى ناني اللي اختارني المجذوب علشان يخطف عروستي وليه كان بي... بي يعني بي... بيقاتل عليه كده واشتان ايه اللي بيتكلم عليه وهو ظهر منين اصلا المهم ما بطلتش تفكير في المجذوب وما سبتش التفكير ده يضيع فرحتي بالعروسة ونامت العروسة في حضني اليوم ده لحد الصبح قعدت فترة حوالي عشر ايام كاملة العروسة بتنام في حضني وكل الفستان بتاعها ميتني كنت بفرده لها الصبح علشان يفضل جديد واول يوم اسيبها من حضني حصلت فيه حاجة غريبة قوي كنت حطها على الترابيزه اللي قدامي ونايمة وكل لما اقلق ابص عليه كنت بشوفها بوضوح لان باب الاوضه بتاعتي مفتوح ونور الطرقة اللي بره منور علشان انا طول عمري بخاف انام في الضلمة اتطمنت عليها كده اكتر من مرة وكنت ارجع انام تاني بس فجأة صحيت من النوم على صوت انين طفل. الصوت كان غريب جدا. قريب بس بعيد. هنا انا ومحمد تنحنا فمحمد قال لي: قريب بس بعيد دي زي تخين لك الرفيع ولا ايه؟ اللي هي حاجه كده يعني شغل فاخر من الاخر. بصلي خالد بطرف عينيه بمعنى لو استظرفت ورديت عليه هتردكم بره. فكملت الست عواطف لما حست ان مخنا عمل ايرور هو قريب يعني تحس انه جاي من على نفس السرير بتاعي وبعيد يعني مكتوم كانه طلع من قبر يعني هنا قلت في بالي ونعمه التشبيه يا حجه بصراحه بتكمل وتقول رفعت راسي من على المخدة صوت الانين كان واضح قوي في حد معايا في الاوضه انا خفت اتحرك من مكاني ليكون يكون عفريت ويعرف اني صاحي ويجي يموتني تفكيري يعني تمن سنين مستحيل كنت هضر أقوم من مكاني خصوصا أن كان ظهري للباب فمش هلحق أو اجري غمضت عيني وفضلت نادي على أبويا في سر يمكن يسمعني بعد شوية الصد هده أو مش عارفة يعني إذا كنت أنا تعودت عليه ورحت في النوم تاني قلقت بعد فترة على صد صريخ صريخ جامد قوي المرة دي ما كان شينفع معاها استنى في الاوضه لفيت راسي وبصيت على العروسة لقيتها لونها كله بقى أحمر ولاحظت ساعتها انه مش متلون باللون الاحمر لا ده كان سائل زي المي وفي رقع كده على جسم العروسه وفستانها مش لون واحد انا عرفت انه دم نازل من رقبتها على جسمها كله طلعت اجري من اوضتي وانا بصرخ على اوضه ابويا وامي اللي قاموا مفزوعين وامي بتقول يا ساتر يا رب وابويا بيقول لي مالك يا عواطف فيكي ايه انا كنت اقطع النفس فتره توصل يمكن لخمس دقايق كامل لحد ما بدأ أبويا يفهم اللي بقوله، العروسة يابا العروسة يابا، العروسة مدبوحة وغرقانة دم، الدم مغرق الأوضة والكنه أمي كانت باسم طول الوقت وأبويا قرأ عليا قرآن علشان بس يهديني، وبعد حوالي ربع ساعة رجعنا تاني للأوضة عندي يعني، وكانت كل حاجة زي ما هي العروسة في مكانها ومفيش أصوات ولا دم ولا ذبح ولا أي حاجة من ديه بالمرة، بالنسبة لأبويا وأمي يعني دي كانت أول مرة أعمل حاجة زي كده، وأنت عارف إن عندنا في الأرياف ما بيهتموش قوي بالحاجات دي، و... و... وساعتها يعني اعتبروه حلم وحش أو كابوس وراح لحاله، وأنا كمان بحكم ان كنت طفلة يعني نسيت بسرعة إن عروستي اللي كانت مصدر سعادتي الوحيدة كانت إمبارح قرب الفجر مدبوحة ودمها مغرق الأوضة، أنا لعبت بيها طول النهار، تاني يوم لما جه معاد نومي أنا كنت خايفة خايفة من نفس العروسة اللي كانت معايا طول اليوم كنا بنلعب زي الاصحاب وكأنها اتبدلت بشتان مخي استحضر كل اللي حصل الليلة اللي فاتت اترجيت امي اني انام معاها هي وابوي وفعلا رحت عندهم وقعدت على سريرهم منكمشة على نفسي وبعيط بهستيريا وشحتفة رفضت تماما ان انا نم في اوضتي وقد كان انا نمت وسطيهم وانا نايمة حلمت حلم غريب قوي الراجل المجذوب خبط باب الضرب رجله كسره ودخل علينا اوضه النوم لكنه كان ضخم اوي في الحلم يمكن كان اطول من ابويا مرة ونص كنت انا في النص بين ابويا وامي وبصوت وهم نايمين مش عارفة او ميتين المهم ان محدش فيهم كان بيتحرك ضحك المجذوب ضحكة شيطانية بهستيريا ومسك ابويا رفعه من على السرير وفتح بقه اللي فضل يكبر, يكبر يكبر يكبر لحد ما دخل راس ابويا كلها فيه وأكله بقطمه واحده وفضل يمضغ فيه والدم نزل على دقنه السودي اللي كان بيجري فيها الفراء رمى جته ابويا من غير راس والدم كان طالع زي النافوره من رقبته غير وشي وهدومي نفس الكلام عمله مع امي ورماها وبعدين مد ايديها علشان يمسكني هنا انا طلعت خرجت من الدار وهو بيجري وراي الغريبة ان في الحلم الضرب بتاعني كان وسط الطرب فضلت اجري في الترب وهو يجري وراي وكل دقيقه يظهر عيل يجري قدامه ويمسكه بأيديه ويمزع جسمه ومصمم انه يمسك ناني نفسي اتقطع من الصريخ وطلبت المساعدة ومفيش حد سامعني ظهرت من بعيد العروسة بتاعتي فتحة ايديها الاثنين لي علشان اروح اتحمى فيه الارض اتشقت بيني وبينه وكانوا الميتين بيطلعوا من التراب بتاعتهم ويجروا وراي والمجذوب عمال يقول حسب الشيطان حسب الشيطان في اخر لحظه وانا خلاص كنت هوصل بامان للعروسه وفجاه وفجاه طولت على العراب اوي يا جماعه واضح عليكم كده ان انتو هتبوظوا علاقتي بيه كفايه عليكم كده النهارده واللي عايز يعرف ايه اللي حصل مع واطف يستناني يوم الاربع اللي جاي على قناه مستر كايرو. تصبحوا على خير يا حلوين. ضيعتها <تصفيق> عليك يا وليد وفجاه بتاعتك ما اتقالتش على قناه مستر كايرو، اتقالت هنا على قناه عراب الجن. طبعا اللي حابب يسمع الجزء ده من القصه بالمزيكا والمؤثرات هننزله الأسبوع اللي جاي إن شاء الله على قناة مستر كايرو وبالطريقة دي هنجبر وليد جمال إنه يحكي القصة كاملة الأسبوع اللي جاي ويوم الأربع ولأول مرة تسمعوا القصة كاملة مع الساحر قيصر الرعب وليد جمال وبقول له إيه رأيك يا وليد في فجأة بقى بتاعة ميستر كايرو أظن مختلفة بشكركم كتير على متابعتكم وسعيد بانضمامكم لقناة عراب الجن لو كنتوا لسه مشتركتوش اشتركوا حالا علشان هنا هتسمعوا كل الاسرار والحاجات اللي بتحصل ورا الكواليس على قناة مستر كايرو وما بنقولش عليها لحد هنا رعب للنوم رعب ممتع وغريب قناة عراب الجن بشكركم كتير على حسن متابعتكم وعلى حسن تفاعلكم بشكركم الى اللقاء